Vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli, jsem totiž český lev. Dnes začneme u lovců mamutů. Bylo to v době kamenné a ledové. Brrr, rozdá ziba. Je to asi 40 tisíc let, co obyvatelům České Kotliny zachutnali mamuti na Mamuta vyžadoval především moderní výzbroj. Hostina na obzoru! Lov vyžadoval rovněž mimořádnou odvahu a skvělou organizaci. Doprava tučného úlovku vyžadovala nejen sílu, ale i chytrost. Základem bylo táhnout mamuta vždy po uzavřenosti. Kolik dáváte zázvoru, milostivá? Ráda vám víte sám recept. Budete-li chtít? Topa ledová byla ideální pro zimní sporty. No, průkopníci to nikdy neměli lehké. Že se nestýlíš mamuta na tebe! Doba do váku přála i umění. Ale umělec už tehdy nebyl za svého života doceněn. Tenhle si musel počkat 20 tisíc let. A tak žili, dokud doba ledová neskončila. E, to bylo asi před 14 000 lety. <laughs> Ty změny klimatu. Ale o tom až příště. Uáh.